Це технічна дорога. Її збудували в полі, як переїзд між вітроенергетичними установками. Місяць тому на цьому місці був курган 40 метрів в діаметрі. Тут працювала археологічна експедиція, яку запросили на об'єкт будівництва. На місці розкопок виявили 12 поховань трьох різних культур. Це вперше за 8 років на Миколаївщині замовник будівництва сам звернувся до археологів, говорить Олександр Смирнов, науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України. Це є проблема, є проблема в Миколаївській області, це тобто, виконання закону України про охорону культурної спадщини без археологічних попередніх робіт. І дійсно тільки, вже, тільки великі, на зараз, на жаль, тільки великі будівельні компанії, вони замовляють попередні археологічні дослідження. Замовник розкопок, товариство з обмеженою відповідальністю Південноукраїнська вітроелектростанція. Суму робіт не називають. Супідрядна компанія Миколаївбут механізація, яка виконувала будівництво доріг, допомагала з важкою технікою. Ми розуміли, що це проблема з 2018 року, як тільки розроблялася проектна документація, дійшлося до цього місця. Ми зупинили наші роботи на відстані 200 метрів, щоб ми не зачне ввійшли в охоронну зону цього об'єкта. Кістяна пряжка, її використовували як прикрасу на ремені, вона показувала привілейований статус людини, яка її носила. А тут на сіня маку, йому більше чотирьох тисяч років. Його клали до могил в шкіряні мішечки, як супроводжувальну їжу в потопічний світ. А ще людські рештки, намистини, глечики, всі ці артефакти знайшли в Кургані. Всі вони вже в археологічній лабораторії Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. Був він насипаний приблизно у 3, 4, ну, в середині 4 тисячоліття до нової ери носіями так званої ямної археологічної культури чи історичної спільноти. А потім було підзахоронення, одне підзахоронення носіями катакомбної інгульської культури, Це які прийшли на зміну кочовики і вже таке масове використання цього кургану, який був насипаний попередниками, ямниками. ...вже були носії бабінської археологічної культури». Курган грабували, стверджує Олександр Смирнов. Це відбувалося протягом тисячоліть. Центральне поховання було пограбоване в перших століттях нової ери, і воно було це поховання носіїв ямно археологічної культури, але в заповненні ями після ями після пограбування там ми знайшли залишки горгоршика ямного типу і античну кераміку. Це дуже цікавий фрагменти горшка козирського типу, ми можемо казати, що саме в античний час була перша спроба пограбування цього поховального комплексу». Зараз знайдені артефакти, досліджені. Кургани рекультувований та зняті з обліку археологічної спадщини. Частину знахідок придадуть до краєзнавчого музею Миколаєва. Антропологічні матеріали з розкопок чекають на ДНК експертизу, додає Олександр Смирнов. Ольга Руда, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.